Saya keluar dari agama Islam pun saya berani. Saya tidak percaya sama namanya pelet. Mereka kawin ini. Mereka kawin ini. Mereka pelet. Ini cinta yang murni. Aku baik sadar. Saya itu sadar, saya itu jelek. Sampai-sampai. Dia saja sampai sadar, ayah. Menampu bukan di juga. hati, enggak. Baluk ratus, cukup pangkepeng. 5 juta. Pisuka. Pisukanya 5 juta. Itu pisukanya. Bukan kemauan saya. Kemauan ibu, kan? Hmm. hmm. Jadi berawal ya untung jadi. Berawal dari untung jadi pas live di Sembah Labang Kamper. Pas siapa so, yang hotpicking keping untung jadi untung jadi itu kan Simbu ya. Hmm. Yes, okay. yes Simbu ya hmm. sampai nangis langsung jarak tiga hari tiga hari ya. Oh satu minggu, satu minggu langsung dia kirimkan uang untuk ya. untung jadi Langsung saya plog ke rumahnya Untung jadi dari hamba Allah, nah. inilah hamba Allahnya Oh, dia milih ya? tersebut arat ya? Dia tersebut Oh, tidak mau disebut, iya misalkan itu Udi ya? pas Pada saat Pak Galang, misalkan itu Udi Salah lo atau kan, nggak itu? Hmmmm ada sah-sah duduk depan penipu lah untuk kiriman di sampai anojob. Aku yang nak beli kena duduk sebut tau oh, aku. Dibeli sebut. Apa rasa nak abeng? Untung. Kasihan aja. Sedangkan kita yang masih normal lah istilahnya kan masih keluh kesah dalam begawean masih ngeluh lah. Hmm. Iki lelah kebegawean. Sedangkan ini. Anda berdua menaik lagu masih semangat begawaian. Ijen suruh semangat balik begawaian itu. Alhamdulillah hmm. berdua. Lalu kepek okay, terus pas minggu tu balik semakin tambah rezeki gaji. Iya sih. Hmm. Nde nde apa nol lagu nd, nd. iya si doa nih niti doa nih kan. Untuk untuk jadi. Nde nia doa amkan nih nd, nd. semangat begawaian nanti ke. Seolah pegawai yang selamat yeah. di sedasan tengahan Hehehe, hebat itu <laughs> Batu dia Dia ya, harap ternyata harap jiwa Sebelumnya dia Dia di menarap dengan para putih Dia kira apa? Huh? Hanya diuntung doang ya Nggak okay. Ngingat hmm, video pas lagu sedih di sebuah no? Kondok dunia tunduk dunia nangis ya terus nge-pans juga siapa yang punya youtube sih <laughs> gak nge <-pans, laughs> <laughs> pernah nge-pans dia ya, guys saya kan, komen di, loh gak pernah kelihatan di depan layar hmm, kan gak pernah ada di layarnya dengakan, ya. di layarnya makanya gak tau siapa <laughs> makanya tau siapa yang punya YouTube ya saya Agata. kepoin tapi kan di openingnya youtube itu kan ada nama IG sama nama facebooknya kan saya kepo lah. Oh ini dia. Saya Youtube, bilang, eh, Facebooknya Yudi ini sempat eh, berganti tiga kali dasar. Empat, empat kali. Kan yang... Oh yang masih IGnya, masih Facebook jalan saya pertama tu. Kita hack dong. Kita hack dong. Dua tehe. Tapi tetap Yudi anggatan doang. Be. Eh, pasti nih doang. Tidak mungkin tegel-tegel kamera dia. Yudi iya, ini man. tahu tak kisahnya? Jadi youtuber berapa tahun jadi youtuber hanya di judi Anggata dia sukses? Enggak tahu. Enggak tahu. Yang dulu ribuan video juga dia pernah uh, ribuan sub pernah dia kelola tapi enggak bisa monet. Tapi Dikwati dia buat cerita. lagi Dewa berdewa cerita. Dia Dikwati. pernah punya channel dulu satu Anggata itu. Lombok. Anggata Lombok tapi dia dijual lagi channel itu dan monet lagi. Monet. Oh, Dijual tiga kali ya dipegang sama Rul Kanter. Sarannya tu terjauh si Rul Kanter. Dia tu ingat Yudi terus. Ingat <laughs> lihat di Facebook dia Yudi agak tawaler. Saya enggak sangka sangka Betah itu anda nyanken tak kah berdaya lapur. Sanden dek, dek Bang Sandi jajah kan Agak. Terima kasih, Jakun Bang Sandi lemah Sandi Wisnu. <laughs> Masaan tu kepikirannya berdayakan cenia. Bara uliru no, dia kamparah ya. Dek wah, bara kalau dia kamera mana? Si, si, si, Bang si, Sandi ya. Si Yudi tuan tu, tu bandara. Oh, uh. dek wah. Bulik bulan pira tu. Pas dia apa tu kak? Tahun baru malam tahun baru. Malam tahun baru nu pelanggan no, Saudi. Langsung. Pas malam Tahun Baru datang nyampe dia Ngonek berarti dia berada juga kan dari Tahun merari, Baru malik. Januari Berada kembali ke itu? Oh pas iwat jelurku dari balik Berada kembali kembali Terbaik Terbaik Berada kembali kembali kembali Oh berarti pas SMS itu dia berada <laughs> Dia berada kembali kembali Pasal dengan SMS Hanya empat kali balasan Oleh ano, Facebook Nimbaukan empat kali balasan saya pernah juga tembak dia guys. <laughs> Tapi ditolak. <tuk> ditolak mentah-mentah. Jual-jual jika nak aku tanya kali tu. Terus, mula-mula bukak terus -tah, hubungi nombor dekat awak. Memalik pasnya nyongkol mak pun telpon lain banyak kecil mal. <laughs> Ya Allah ini. Punya kita nangis Nanti memang kata tahun saat ini Saya kiriman untung jaya di Kepeng lain Oh ini oh, Gak lu nah. biasa oh, Kan memang darah minda. perasaan Oh ini oh, oh, Enggak cukup kata Oh doang <laughs> Karena memang darah perasaan kan Ada darah <laughs> perasaan <tutup> Membejarin hubungan di Saudi Jadi ini saya kecewa Darah hubungan sekalipun Video call hanya dua kali Ngapun no aku sibuk ben nyoting nih, Nunin. Awalnya aku begawe rakenda aku. Aduh. Ade mara wahara prasa melu seudi do Jawa. Uliak kuah. cukup kata oh dan. Endek emak endek kecil bar jokolah. Nyongkol yang akan. Baru'ruk itu? Mase mm, apabila Memang ngepes, environments gemukanya. ya. Yeah, <laughs> di Halo, di WIP, ya terbang. Saya Saudi, Saya jadi Saudi wabِ puan. Saya akan mengenai guys, Ini keseharian <laughs> baik Yudi. Ni bukanlah guru-jujan. Seca beleker bu guru je judik beleker kepandik kepandik saya beleng <laughs> <laughs> jadi buat para detizen Detizen yang komentarnya positif mau nyebut guru sumpah demi Allah saya enggak percaya sama doa-doa seperti pelet itu saya enggak nah iya judik klarifikasi dia masalah pelet itu pelet dia separar gawe dit komen raraka sandik sadu sama beti kawindung ya. saya jadi ya betul betul ya berani bersumpah demi Allah saya keluar dari agama Islam pun saya berani saya tidak percaya sama namanya pelet dikwah kawin ini kadu-kadu pelet ini cinta yang murid aku baik sadar <laughs> saya itu sadar, saya itu jelek sampai-sampai <laughs> sampai saya malu tembak dia pas pertama ketemu saya malu ketemu dia guys nuh no, cerita itu saya nuh cim si, sindin <laughs> <Jujur, lila. laughs> <tuh, tuh> semal bedek kecente ke bedek semel bedek kecente renings pucor lilat tadi body alu lilat varietata bedek duduk saya gerasa-gerasa do kan kua, anu. Anu, ngera, pun sekalipun deku ngera kecente nih Selong-selong terjah-jah si Balsanie loh, shooting model tu ingat, loh bokir berhaino. Entah berbarengan, dia mik datang kuter aja ya, punyal pun, ah tu. Kangan dengan mesan kenal loh entah ni. Mesan kenal loh, tip kuter aja perasa kita balik, seadu kiriman untungnya dikeping kanu. Mungkin kadron ah pembuat model je, supre. Tatkah tu dekbar di sekitar muak kering. Murian, murian, aku tocok. Walaupun ngerahkan Jabang Sandi, aku tocok kedua dekanu makanya ada bang Yudi langsung kepakmu kan ke aduh, lain terus <laughs> bercahaya tercahaya. <laughs> <nama>. Cepatlah <laughs> dekanu. Sakit kan? lah <laughs> <Sakit>, kan? <laughs> ini tak bukan keberanian atau kepak nakal. Cepatlah <laughs> <nama. Ayuh. laughs> Kesempatan dia untuk kepak saya guys. <laughs> Untuk para netizen, janganlah berkomentar semaunya. Jagalah hati seseorang. Seperti ya, sih. Kena, oh, pansos. Cari sensasi. Iya, cari sensasi. Udil. Nggak ada sama sekali untuk cari Aku sensasi. Aku ingin kembali, Dil. Karena kalau sudah cari sensasi kan, Pak. Sudah sudah awalnya sudah jadi video klip, kan? Mm -mm. Nggak cari sensasi. Iya. Ngapain cari sensasi? Ngapain ya? kalau awalnya udah. Nggak ada untungnya, ya. Sudah. B udah ada video lah hmm, Sudah, kita sudah Sudah ya kita sudah Kita 1000 tanggungkan seribu tu <laughs> Bayangan di mele Di mele terbayang bakso Dia bayang di mele oh, baya. Jauh-jauh sebelumnya da? Yudi dah pernah ngasih uang Diajak untuk beli di bakso apa Dah pernah Ada yang memahat dengan lain Jaka karena pas ingat Baru oh, cantik Baru cantik Baru cantik Baru cantik Baru cantik Baru Sulit miley. aku kalah Lepas tandingan Hahahaha <laughs> Mencari ruang <laughs> ke bayaran lalu mudah diterima dari lelaki lemakat kejah. Muntah tu membayar hari di. Pernah ke pegi ni itu kering. Dia beli atroku es kering.